Тепер приступаємо да. до... Дегустації. До, до дегустації Це такий гриб був, такий е, агресивний апеняк був, що зламав ножик Їли прямо на камеру ці мухомори Ми поки дочекаємося цих їхніх коментарів, то ми тут замерзнем А що ти там робиш? Перші наші грибочки, бачите Пишіть, пишіть скоріше коментарі, бо ми так, точно замерзнем пач... тут. Закон не порушували Так, да? правда Друзі, привісім! Ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. З вами я, автор і його ведучий Олексій Антоненко. Ходим бродим шукаємо гриби. Надіємося, що ми щось знайдемо. Кажу, ходим гриби, шукаємо. Ось, бачите, відерка пусте. А ось, друзі, і перші наші грибочки. Бачите? Ось, слапенько заховалися тут. Це казали у цьому році грибів, але ж я поки що не бачу. Ви Знаєте, взагалі хотілося по Білі поїхати, але ж, але ж, але ж в силу певних обставин не вийшло мені мене поїхати по Білі і по-польськи. Тому прийдеться збирати опеньки. Що ми з вами, друзі, зараз і робимо. Вже трохи руки крапивою пожалив. Ну, це таке. До речі, в Карпатах, тут також дивився відео одного блогера, знаєте, скільки 100 грам білих грибів коштує? Не знаю, наскільки це правда, не правда. Ну, як ви думаєте? Напишіть свої думки в коментарях. 100 грамм білих карпатських грибів, якщо йому вірить, якщо це все правда, цілих 200 гривень. Являєте? Ось такі от розцінки. Ну то в Карпатах. Ми зараз з вами перебуваємо не в Карпатах. Ох. Кудись забрався, хрен, на кудись. Це теж якісь гриби, бачите, але ж, по всій відомості, то поганки, і ми їх брати не будемо, хоча кажуть, ви знаєте, що навіть мухомори, навіть мухомори проте не рекомендують їх їсти, Знову таки дивився відео флогерів ну, карпатських. І їли прямо на камеру ці мухомори. Так, да, правда. Навіть сирингу, уявляєте? Кажуть, в залежності від кількості, кількості з'їденого. Залежить, чи отруєшся ти чи ні. Проте ще раз повторюю, їх не рекомендують їсти. Звісно, ми теж не будемо їх збирати, але їх я тут поки що і не бачив, і більше місто. От. А тому шукаємо, друзі, пеньки. Може ще і білі знайдемо. Ось так от. Все, помощник наш, теж гриби шукаєш, так, бакс? Ось, ось, дивіться, ось, ось, опеньки, молоденькі, молоденькі пенечки, і ось опеньки є, ось, ось, і тут, тут поди... і опеньки, бачите, є, і тут це просто потрібно не поспішати, не поспішати, і ходити нестандартними стежками, так, все, бажаю вам успіху. І все, друзі, бачите, тут ростуть. Ні, не там, там нема. Да, да, да. Так. Слухай. І воно там далі. Трохи. Так, розумі... <ступает> да, так, так. Да, Давайте Дарь... переносити, приступає. Зазняв. А тепер приступаємо до... <свілляє> <свілляє> до дегустації. До дегустації, так. Це жарт, звісно. Приступаємо до уборки грибів. Так. Так. Збираємо ножика починаємо. Що ти кажеш? А, да-да-да. Ладно, друзі. Коротше, далі буде. Треба працювати, бо скоро сонце сяде. І нічого ми з вами не... Не, не... заговарюється став. Не назбираємо. А тому треба... Так пахне якийсь бур'янець цікавий, тому, короче, короче, збираємо гриби, далі буде. Ось, бачите, друзі, там от ростуть вони. І там теж. Це моє таке друге відео, про збір грибів. Для тих, хто не дивився перше, от десь тут буде посилання, подивіться. Як ми з вами зг... збирали гриби пару років тому. Ви чуєте. Тут заховалися. Попробуй ще.. Попробуй ще виріжу їх. О! Ось, бачите, які красені. Так. так. Цілими. Цілими такими грибничками. Ось таке і зараз воно піде у цю відеречку. Три відерця? Три відерця? Та ні, ще не три, трошки менше. Хоча як знати, чи хватить нам відерця, чи відер? Смішки мішки з да. мішками, а у рожай грибів, певно, є. Так що продовжуємо, продовжуємо збір. Опа бачите, і тут ось і є, і там, і там, і от там. треба тільки в листях отак от шукати, і обов'язково щось знайдете. Принаймні, якщо не гриби, то приводи на свою. Найдете. Коротше, щось знайдете. А ми продовжуємо збирати гриби. Проміжуточне відео. От, стільки вже назбирав. І тут ще є і є. Все, бачите, ростуть. Ось так от, листя розгортаємо, чекаємо, дивимося. Ось, ось колопня. Це піньок. І тут, вокруг, треба шукати. Тщательно. Вони ось тут, -от, десь тут є. Ось, бачите. Воно заховався, напевно що там є, значить і осьо є, і там є, короче, хватає, друзі, хватає. В дебрі залазить, щоб щось знайти, Я зрозуміли, як треба шукати гриби, так от пролазить через отакі хащі, і ви щось обов'язково знайдете. Я переконаний в цьому, да, принаймні от посльон можна поласувати, чорні ягоди такі, бачите. То не вовчі ягоди, то пасльон. Як пасльон. Бузина. Яка то бузина? Бузина не так росте. Льоха, то диха бузина. Ну я тільки що її. Серйозно. Трошки. Так. Ну ми продовжуємо на шлях посруких грибів. Грибочки, де ви є? Покажіться. Покажи людям, осьо, ось, бачите, Це... Сергіям ви знайомі вже знайомі по попередніх наших роликах. Ти по грибах йдеш, Люд. Де? Підна... Та ладно. Та так, тут дивіться, боже, воно Немає там грибів. Є, осьо, дивіться. Осьо. Так, да, там є. Тут по колу треба присісти й дивитися. то, можеш. Найшли ми трохи тут грибів. Дивіться, що такі. Тут і все. І тут. Ну, понятно, і тут. Да. <смітник> а ось о, дивіться, скільки. <смітник> Тьма тьмуща, так? Да? Єсть, єсть. Ну, буде що? І на вечерю, і на обід, і на сніданок. І ще й трохи впрок заготовить будемо. Так що працюємо, працюємо, і ще раз працюємо. Ну, а ви, друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео. Ну, і, звісно, підписатися на мій канал. До речі, попереднє відео про гриби. От силичка там от вверху. Була чи є, ну, короче, десь там. І ще і внизу під цим відео залишу. Так що подивитись. Як в попередній, поза той рік, я збирав також апеньки. Ти не здаю контору, за да, саме. Так, да. не здаю контору. <реш> а показую гриби. Друзі, дивіться, яка ситуація. Повне. Повне. І там повне. Букет, диви. Цілий букет воно. Да, у Сереги. І нема вже куди їх набирати, друзі. Що нам робити? Напишіть в коментарях, що робити. А вони поки напишуть, Щоб Що в кармани збирати їх, чи що? Чекати будемо, поки воно. Ладно, розберемося. Чи ні? Я не знаю, Люха, ми поки дочекаємося цих їхніх коментарів, то ми тут замерзнемо тим, тим паче. Друзі, пишіть, пишіть скоріше коментарі, бо да, ми точно замерзнемо тут. Так що пишіть. Ночі заморозки, так. Це на повному серйозі. Сьогодні, до речі, ночі тут мінус 5 було. На секундочку. Тут яри такі, і за рахунок цього якби холодніше, ніж смілі. У нас в смілі було 0-1 ночі таке, здається. А тут прям мороз був. Так що пишіть. А що ти там робиш? Так кажу, віддихаю. Кажу, це. Ну-ну-ну. В Київ повезеш, так? Да? Да. Ви бачите такий лайфхак, куди ми надумали гриби збирати. Раз нема на гитари. Гостинець, на гостинець. І ви поки що нічого не пишете в своїх коментарях, то ми вирішили отак от, от таким макаром поступити. Що ж не пропадать, добру, дивіться, скільки їх тут. Скільки їх тут, скільки їх тут. Коротше, вирішили забрати. Поки сонце не сіло, вже тут визмішов, осталося, вийшов, чи залишилося. Геть-чуть і трошки такий ножик. Ох ти, його так поламав. Об гриби, тут такий гриб Це такий гриб був. Це такий агр агресивний апеняк дуже був, що зламав ножик. Уявляєте так. собі, друзі? Ось так, от, ось так. От. Ну, дивіться. Обмежена, а в Києві гриби є? В Голосівському лісі, до речі. В Києві не можна зараз така пора, що... mm. Я там не був, не ходив. Mm. Не, не пускають, так? Оскільки да? ми не порушимо закон. Так? Mm. Наші, mm. Ну, безпосередньо на нашій локації. Ну, да. Можна відвідувати. Ми, та, та, ми піш... пішки прийшли. Не на транспорті. От, і все. ми Закон не порушували. О. Слухай, це класне відео. Прямо так, Процес як збираєш гриби, як вириваєш їх разом з корінням, хоча не можна таке робити. Чи можна? Грибниця, грибниця ж порушує. Так, Леша, давай, допомагай, да, да, да. Ладно, буду допомагати, дійсно. <ріхи> трохи підріжем. А по пальцю? <ріхи> по пальцю? Не, ну по пальцю не будемо. Ага, ага. Mm -hmm. бо, ну, не. О, от такого, Чікс. Є бо контакт. Не Мороз буде, не замерзнуть і все, і вони пропадуть, грубо mm -hmm. кажучи. А так то. Це старенькі якісь. Трошки занадто найстаренькі. Не підсвіти. Це дорогі друзі, наш сьогоднішній улов. На це ми витратили скільки по часу ми тут? Та скільки, години півтори, так? Годинки півтори, можливо дві. Можливо дві години. Можливо, дві, та, сі, дві години. Да. тобто нормально так позбирали, так? Да? Та, та, та. <ріх> ну, видно, факт на ліце, як то кажуть. Так. Да. Ось такі опенічки. Не білі, не білі, опенькі. Ну, опенькі теж гриби. Так що ставте лайки цьому відео. Підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. От. А з вами був я, Олексій Антоненко. Всім до нових зустрічей. Пока.